בסרטון הקודם ראינו שאם יש לנו שני זרמים, או שני ציילים נושאי זרם, והזרמים הם מקבילים באותו כיוון, הם ימשכו אחד את השני. לפני שנציב מספרים, נראה מה יקרה אם שני הזרמים יהיו אנטי מקבילים, כלומר בכיוונים הפוכים. האם הם ימשכו או ייתחו אחד את השני. אני מניח שאתם יכולים לנחש או בכל זאת, נלמד את זה בעזרת דוגמה. מה שיש לנו על המסך, כרגע קצת מבולגן, ננקה אותו קצת, ונצריך לוקח הרבה כבי שדה. נגיד שזה טייל אחד. זה ש אצייר את הזרמים בכיוונים הפוכים. זה I1 וזה I2. איך ייראה השדה המגנטי המושרה על ידי 1 נפיל את כלל כריחת יד ימין, נכוון את האגודל בכיוון הזרם. והשדה המגנטי יהיה כרוך מסביב לטייל. הוא ייכנס לתוך המסך כאן והוא יצא מהחוצה מהמסך כאן. אם תשימו את האגודל כלפי אז תקבלו את השדה המגנטי בכיוונו, כאן הוא נכנס אל תוך המסך. כל הדרך עד אין סוף. הוא הולך ונחלש עם המרחק, הוא פרופורציוני הפוך למרחק מהתיים, על כן הוא ונחלש. אבל אפילו כאן השדה המגנטי נכנס אל תוך המסך. עכשיו, הכוח המפעיל זרם 1 על זרם 2, זאת המוסכמה שאני משתמש בה. שווה לזרם 2 כפול אורך כלשהו. נקרא לו L2 של התאי. זה וקטור, כי יש לו גודל וגם כיוון. הוא מכוון באותו כיוון של הזרם. נגיד שזה L2. אנחנו לוקחים מכאן לחן. זה האורך במכפלה וקטורית עם השדה המגנטי. אחזור לזה, השדה המגנטי שנוצר על ידי זרם 1, ונראה מסובך, אך עלינו נשתמש בכלל יד ימין, כדי לדעת מהו הכיוון. הולך לכם לכוון את האצבע המורה, אני עושה את זה כרגע, אתם לא יכולים את זה. את המורה של L2, האצבע המורה בכיוון של L2, אתם יכולים לכתוב את ה-2 למעלה, במקום לרשום שתיים גדול שם למטה, שימו את המורה בכיוון של L2, אני ממשיך לעשות את זה, כדי לוודא שאני מצייר את זה נכון. שימו את האצבע המורה בכיוון של L2, זהו זה, בכיוון של האצבע המורה, העמה מכוון בטבעונו של השדה, כלומר למטה, מכוון כלפי מטה, כי השדה נכנס אל תוך בצד הזה של הטייל. יתר האצבעות נמצאות במצב הטבעי שלהם, והאגודל יהיה מכוון בטבעונו של הכוח, האגודל שלכם יראה ככה, הנה, יש לנו את זה, זה החלק העליון של היד שלכם, יש את הברידים, את הגידים הקטנים ואת הציפורן שלכם. במצב הזה כשהזרמים הם אנטי מקבלים הכוח מכוון החוצה מהטייל הזה. הכוח מכוון החוצה, אולי אם אתם לא מאמינים לי, אתם יכולים לעשות בעצמכם. החקוק על זרם אחד או על טייל אחד או על אורח מסוים של טייל אחד, המופעל של על ידי הזדה המגנטיה מושרה על ידי זרם 2 כמו יהיה מכוון החוצה אפשר לסכם שכאשר הזרמים הם מקבילים ובאותו מושכים זה את זה וכשהם אנטי מקבילים בכיוונים הפכים הם דוחים זה את זה בואו נציב עכשיו מספרים נציב מספרים כדי לפתור שאלה נעשה זאת עבור זרמים אנטי מקבילים אני אגיד שזרם 1 I1 הוא 2 אמפר זרם 2, I2 הוא 3 אמפר מה עוד אנחנו צריכים לדעת? אנחנו צריכים לדעת את המרחק בין הציילים נגיד שהמרחק R כאן הוא קטן כדי שנקבל תוצאה מכובד נגיד שהציילים הם במרחק של 1 מילימטר אנחנו רוצים את כל היחידות ב-MKS כדי שהתוצאה תהיה נכונה נהפוך את זה למטרים. זה שווה ל-1 כפול 10 בחזקת מינוס 3 מטר. הם עוד קרובים אחד לשני. נחשב את הכוח, את הכוח על זרם 1 עודות לזרם 2. ולוודא שגם זה ניתחל. נגיד שאורך של, של הטייל הוא 10 מטר. בסדר. איך אנחנו עושים את זה? ראשית נחשב את עוצמת השדה המגנטי המושרה על ידי אי-2. ציירתי את יותר מדי גדולה, היא תופסת הרבה מקום. עוצמת השדה המגנטי שנוצר על ידי זרם 2 שווה. אנחנו מניחים שזה נמצא באוויר. ניתן להשתמש של ארי. זה שווה לקבוע אוניברסלי הזה, מקדם החדירות של הריק כפול 2 הערך המוחלט שלו, זכרו שאנחנו קובעים את כיוונו, על ידי כיחד יד ימין סביבו, נעשה את זה עוד מעט, תלקי פאי כפול המחרק, שני פאי כפול R, בואו נראה, עוצמת השדה המגנטי שווה, למקדם החדירות של הריק, I2 שווה ל-3 אמפר, כפול 3 אמפר, חלקי שני פאי, כפול 10 בחזקת מינוס 3. התשובה תהיה ב-10. ומחשבון יש לנו את מקדם החדירות של הריק, נכתוב את זה. חדירות של כפול 3, חלקי שני פאי, כפול E במינוס 3 התוצאה היא 6 כפול 10 בחזקת מינוס 4 טסלה עוצמת השדה המגנטי שנוצר על ידי זרם 2 שווה ל-6 כפול 10 בחזקת 4 טסלה מהו הכיוון של השדה המגנטי הזה? אנחנו מפעילים את כלל פריחת יד ימין קוט יד ימין תרחו אותם מסביב לטייל בכיוון של הזרם ותקבלו את כיוון השדה המגנטי. אני לוקח את יד ימין שלי, שהגודל מכוון בכיוון הזרם. היד שלי תראה בצורת E כזאת והאגרופן שלי. האצבעות יצאות החוצה מהמסך בצד הזה, אז השדה המגנטי המושרה על ידי זרם 2 יראה משהו כזה. בצד הזה של הטייל, בחצייה עם המסך, הוא יוצא החוצה ממנו. ובצד הזה הוא נכנס פנימה אל תוך המסך. סדר גמור. עכשיו, נוכל לחשב את גודל הכוח על הטייל הראשון הזה. נמחק חלק מהדברים, כדי שיהיה לנו קצת מקום פנוי. בואו נראה. ושתמשנו בנתון של 3 אמפר, ושתמשנו بكل זה, בעצם בואו, שתמשנו בכל זה. אנחנו רק צריכים לדעת את עוצמת השדה המגנטי הזה היוצא החוצה מהמסך. יכולנו להיכותר גם מכל הציור הזה, כי אנחנו כבר יודעים שהוא יצר את השדה המגנטי. עכשיו אנחנו מתעסקים רק בשדה המגנטי על הטייל הזה. אני בכל זאת אשאיר את זה כדי שנזכור על מה מדובר בשאלה. מהם הכוח המופעל על טייל אחד? הכוח המופעל על טייל אחד, אפשר להגיד, המופעל על ידי טייל שתיים על טייל אחד, שווה לשני אמפר כפול לבקטור. זה L1, כתוב את L1, מכפלה וקטורית, עם השדה המגנטי. אנחנו מתייחסים רק לערך המוחלט, את הכיוון נקבל לפי כלל יד ימין. קודם כל נמצא את הכיוון, האורך L1 הוא כלפי מעלה. זה הכיוון של האצבע המורה שלנו. השדה B2 נכנס אל תוך המסך, זה B2. זה השדה המגנטי שנוצר על ידי הטייל הזה, הוא נכנס אל תוך המסך. מה קורה כשאני מפעיל את כלל יד ימין? האצבע המורה שלי מכוונת הזה של 1 העמה מכוון את כלפי מטה, אין איך הם יכולים לראות אותה כי היא מצביעה על תוך המסך. יתר האצבעות הן במצב הטבעי שלהן, והאגודה שלי מצביעה בכיוונו של הכוח. זה החלק העליון של היד שלי, הכוח הוא בכיוון הזה. אנחנו לא צריכים לדאוג יותר מדי לבקטורים, כי אנחנו כבר יודעים את הכיוון של הכוח. מה גודל הכוח שווה לזרת. שני אמפר כפול האורך של הטייל כפול 10 מטר כפול עוצמת השדה המגנטי שיש 6 כפול 10 בחזקת מינוס 4 טסלה כשיש לנו מכפלה וקטורית יש לקחת את סינוס הזווית בין שני הוקטורים אבל הם מאונחים זה לזה, שדה המגנטי נכנס אל תוך המסך של הטייל מונח על מישור עצמו, אם כן הם מונחים. סינוס הזווית שווה ל-1. כשהבקטורים מאונחים זה לזה, אין צורך לדאוג לסינוס הזווית שביניהם. אפשר להחפיל את דברי המחפלה ולהשתמש בכלל ליד ימים לקביעת הכיוון. התוצאה 20 כפול 6, זה 120, כפול 10 בחזקת מינוס 4. זה אותו דבר כמו 1.2 כפול 10 בחזקת מינוס 2. גודל הכוח שמפעיל זרם 2 על זרם 1, הוא 1.2 כפול 10 בחזקת מינוס 2 מיוטון שתמשנו בכל לפי ייבד במקס, כיוון הכוח הוא החוצה אם היינו יודעים את של זה על ידי חלוקת הכוח במסה, היינו מקבלים את התאוצה היינו יודעים באיזה התאוצה זה מתרחק ברגע זה ככל שהטיין מתרחק השדה המגנטי הולך ונחלש אז גם הכוח הולך ונחלש. אז הטיין להעיץ בקצב נמוך יותר, בקצב שהולך וקטן אך עדיין יש תאוצה והתאייל ימשיך להתרחק יותר ויותר מהר. נגמר לי הזמן להתראות בסרטון הבא.